Rana ura, zlata ura. Sem spala in bihala svežega zraka. Zaj sa tu. Imam jedno zelo preprosto nalogo. Spomniš... ...svobodno. In če ne? Na skvrbi, bom ti močo. Imam časa, še obljeko bi se zamazal. In spolniš naloge, te je mobil. No, kaj moram storiti? Ali če to številko predaje Tana Modila? Tako da. In zakaj? Izvoni. Kdo je? Halo, prosim. Ana Gran. Ne. Ne. Ne mogoče je, ne moreš biti. Vzdložila, in nazaj. Ne no moremo grabiti, samo sebe. Takož, boš. nekaj zelo malo. Redno hrano, drugače, da znaš Če se upozorim, ne bom nikoli v tej situaciji. Boče. Ograbljena se že Najbolj še je, da me zaupaš in pokličeš. Če bo vredno naredila te, spustim. Verjetno. To mi je res dolažba. Natvigaš vsej, vseeno. Ograbljena se že, Ako me zaupaš ali bo poskušaj spremeniti svojo prihodnost, kaj bo? Halo? Prosim? Prosim. Zaupaj mi. Kdo je to? Prijateljica, poslušaj me. Nimaš veliko časa. Kdo je to na številko, imate. Poslušaj. Ravno si razmišljal, kako bi bilo, če bi te kušnil tisti blond tip poleg tebe. Kako pa, kako pa veš? Ni važno. Samo zaupaj mi. Do tretje moraš priti. Do ljudskega vrta. Zakaj? Prosim. Pomagaj mi. Reši me. Prosim. Ampak ura je že skoraj tri. Ne bom mi uspelo. Teci. Thank you.